بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين اليوم هنتكلم آه عن ميراث الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وفاته طبعا لكل شخص ميراث بعد وفاته سوف يترك ميراثا عظيما جدا الرئيس عبد الفتاح السيسي في آه البنيه التحتيه لمصر والعاصمة الإدارية وقناة السويس والعالمين وكل ده شيء جميل أوي لكن في هناك أشياء مضرة وسيئة أيضا في هذا الميراث فلقد أخذنا ميراثا ثقيلا في الديون الخارجية والداخلية ميراث لن يتحمله الشعب المصري ما دمت أنا معكم إن شاء الله لأنكم لن تستطيعوا أن تتكبدوا هذه الديون وحدكم فإن الله معنا ويتعاون معنا إن شاء الله من أجل سداد هذه الديون ويرزقنا الرزق الوفير بإذن الله ده أول طلب من الله أطلبه هو سداد ديون مصر ان شاء الله بعد وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثانيا ملف المايه اللي هو سد النهضه اللي هيجي علينا والخراب بعد كده الناس بتعتقد ان هو هيمنع عننا المايه لا ده مش هيمنع المايه ده المايه بتيجي وزياده كمان عن الاول لكن المشكله في انهياره انهيار السد بقى العالي ده يشكل لنا خطر رهيب جدا رهيب رهيب لا احد يتخيله عقل فعشان كده احنا داخلين على مصيبة جامدة فيها ازهاق للارواح والناس عمالة تتريق عليا ومش واخده الموضوع بجدية للأسف الشديد يعني <تصفيق> عفوا فاحنا لازم نتعاون ونتكاتف مع بعض من اجل يعني المصلحة العامة مش بقولك يعني احنا نبقى ضد حد لا احنا في مصلحة العامة للشعب المصري ايه احنا نشوفوا احنا مصلحتنا رايحة فيه هل مصلحتنا ان احنا ن... يعني نغض الطرف عن الشيء اللي عايزينا ويجلب لنا الهلاك طبعا لا يعني احنا لازم نتعاون من اجل اظهار الحقيقة الكاملة بس مش اكتر ولا اقل وإظهار الحقيقة الكاملة هو ان نسير في هذا البحث بشكل جدي ان شاء الله لان انا حاسس ان بدأت النبوءة تتفاعل بطريقة رهيبة وان خبر الرئيس الفتاح السيسي لن يخرج الا على العيد ان شاء الله عيد الفطر فده من الأحداث العظيمة يعني احنا حاولنا برضو نقول للرئيس تعالى وننقبه على الملكة كيلوبترا وكل حاجة في ايده هو يعني ده رئيس دولة يعني يوم ما يؤمر بس عسكري من العساكر بتوعه ويقول له روح بس مع أمل وشوف ايه هيعمل ايه ها كان جاب النتيجة الصح لكن مفيش حد بيعمل ده فخلاص انت مش عايز دي تكون ايه ربنا هيجعل الرئيس عبد الفتاح السيسي آية ازاي بقى آية يعني في الكلام بتاعي ده عشان تصدقوا ان هو وفاته هتكون علي اخر رمضان ان شاء الله واول يوم العيد ان لم يحدث هذا الكلام بقى فطبعا كل كلامي ده يعتبر مؤجل بقى يعني مش هيحصل دلوقتي خلاص لكن ما يمنعش قيام اي ثوره من الشعب ده برضو متوقع يعني حدوثه في شهر سبعة القادم فاحنا قدامنا احتمالات كتيرة لسه ما نعرفش ايه اللي هيحصل بالظبط لكن المهم عندي انا ان احنا ازاي نطلع بقى من نخرج من الازمة دي ازمة المية وانهار السد العالي وازمة الديون وازاي الشعب يرجع تاني يعيش في رخاء وسعاده بقى وهناء كده وما يفكرش في حاجه لكنه عايش يعني في دوله عربيه بقى فيها الخير الكتير بس جوه بلده تخيل المنظر ده هتبقى حاجه جميله مصر ان شاء الله بيكم انتوا مش بيا انا لوحدي انا لوحدي مش هقدر اقدم لكم اي خدمه الا اذا كنتوا انتم موافقين عليها يعني انتم موافقين على خروج الملكة كيلو هروح اروح اطلع عليكم. مش موافقين خلاص يبقى يعني نستنى بقى انهيار السد العالى بعد كده لغاية لما تقرروا ان انتم ايه تقولوا خلاص نطلعوا بقى الملكة كيلو باطرة. يعني شايف الموضوع لافف لفة لفة كبيرة وايه كيلو دي يعني هتعمل لنا ايه لا دي مرأة مهمة جدا دي هي اهم محور في البحث بتاعي عشان هي دي دابة الارض وهي دي اللي انا اعرف بها المسيح عيسى ابن مريم لما يجي اخر الزمن هي دي اللي هتدلنا على المسيح وعاد لنا هو ده المسيح اللي انا كنت منتظره شوفت دي ايه بقى يعني هو في خيالها صورته مرسومة وهم تشوفه تحس ان هي كانت هتعرفه من زمان قوي يعني بقى لها سنه نايمه زي اهل الكهف دلوقتي يا جماعه انتوا مش مصدقيني لكن الايام هتظبط لكم ان شاء الله صدق اقوالي المهم انا بقول لكم حاجات رهيبه بعيده عن الواقع اللي انتوا عايشينه لان انتوا عايشين في واقع بقى ايه تنزلوا تجيبوا حاجات تشتروا حاجات تروحوا وتقعدوا على القهوه تروحوا تزوروا بعض تروحوا العمل مع بعض كده يعني ايه مشغولين الحياه شغلتكم فعشان كده مفيش حد بيفكر في الابحاث دي او في الاخره او اذا عيد المهد المنتظر او الكلام ده كله يعني الناس بعيده عنه بقت فلما بتسمع كلامي ده بتفاجئ بهذا الكلام تقول لك كده إيه ده, ده الراجل ده مجنون ولا ايه ده, ده مش معقول اللي بيقوله ده ده محاشش بقى ده مش عارف ايه فطبعا هتشوفوا كلامي دوت هيتحقق ان شاء الله قريبا جدا لم يبقى الا ايام قليلة وتظهر الحقيقة فين ان شاء الله فهنشوفوا ايه اللي هيحصل بقى هو ايه خير معرفش بقى شر يعني انا بتفائل خير ان شاء الله ما دومتم أنتم معي. أنتوا يعني يعني أنا بالنسبة لكم طوق النجاة. هتتخلوا عن طوق النجاة بتاعكم يبقى أنتوا إيه رحتوا بقى لبعيد. وأنا كمان الراعي الصالح ليكم اللي هيوديكم في طريق مفهوش مطبات سالك كل خضرة وخير وتاكلوا وترعوا فيه. بدل ما اترككم للذئاب تاكلكم فخلي بالكم معايا وكونوا معي وكونوا مع الله فلن ينجينا الا الله سبحانه وتعالى من هذه الضيقه العظمى التي تمر بها مصر الان نحن في ضيقه عظمه ويتفاقم الامر كل يوم عن الثاني ويزداد الامر سوء ويزداد الارتفاع الاسعار مستمر مستمر من النهاية وسريع الوتيرة خلي بالكم الاسعار لسه هترتفع اكتر واكتر انتوا هتفاجئوا بحاجات رهيبة بعد كده بس ربنا يأثر تلك الايام ويكون علينا العيد الفطر عيد الخير عيد السعادة عيد الهناء ان شاء الله ويتبدل احوالنا من سيء الى افضل باذن الله تعالى وهذا ما اتمناه لكم فارجوكم ان تسعوا صدركم لي وعلى المعلومات اللي انا بقدمها لكم ديت قد تكون غريبة بعض الشيء لكن هي دي الحقيقة الكاملة باذن الله كان معكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر وحاصل لسانس اداف قسم جغرافيا وتحديد المواقع الجغرافية لعلامات الساعة الكبرى تليفوني 012 85 789 وشكرا علي حسن استماعكم